Σε 5, επαναλαμβάνω σε 5 λεπτά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όλοι όλοι καλή, όλοι καλοί Όλοι καλή φορά. Όλοι, όλοι εδώ, Πέρασε πάρα πολύ Το 39, το 40, το 41 Por favor maquita César, ya no me